بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السؤال كم هو عدد أيام السنة الشمسية 365 يوما وربع تقريبا إذا أقرب عدد صحيح هو 365 يوما الله تعالى هو الذي خلق السنة الشمسية وهو الذي أنزل القرآن من غريب وعجائب القرآن أننا إذا بحثنا عن كلمة يوم بالمفرد من دون أيام ويومين ويومكم كلمة يوم فقط أو اليوم بالمفرد نجدها قد تكررت بالضبط في القرآن كله 365 مرة بعدد أيام السنة الشمسية والله إن هذه الحقيقة لا تشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى